Я ремон що ти переживаєш? Рома, тебе пропустили. Напасти, забрати. Будемо бетама. Забрав стартовий урок, Будемо сьогодні віддихати. Іван же поліція тебе чекає тут! Хтось когось катрить. Ех, ти не любиш рідної батьківщини. Що добре, ти їла чи ти не їла? У мене тут з'явився один конкурент, великий. Ходить, джимає. Хоче забрати мене частину популярності. Я рема, що ти переживаєш? За і за посадку? За посадку, більше. Ні, ні, ні, ні, ні, Так, что там за пробка? Прокойте. Давай, Рослав пробивайся. Не затримуйте. Следующая станция метро Печерская. <сácー><сácー> как метро, слышишь? У вас тут батл камера? Велодневский. Велодневский. Поліщук Рома, yeah. yeah. yeah. тебе пропустили Італію? Так yeah. okay. Вже вся Шепшина зібралась Рома був замикаючий Шепшини yeah. І будемо вже летіти На маршрутці Ми прибули в nice. на Апель Нас очікують Дуже гарні емоції І чудовий забіг Погнали! Кто там в туалете? Кто Ой, тут в каждом экране все выхали. И что тут? Какая обстановка? Очень хорошая обстановка. Очень хорошая обстановка. Чайничек? Что? Чайничек есть? Есть, где спать? Прикольно, знаешь что? ну тут в лице как хорошо. Гарні апартаменти я знайшла, правда? Так, да, так. Да. А чого не має бути на море? А тут є море? Ми тут йдемо по дорозі, не по тротуарі. Піцу бери руки. Шва бери в руки. Вау, яка гарна хва. Ось такі ж люди будуть грати. Я там фігурував. 1 ресторан Beach Club. запашок, звісно, такий, знаєш, рибно, мясний, зараз не рибі. Ну, будемо обедама? У кого-то чує <різова> <різова> Вулиця розбитих ліхтарів Неаполя. На Небезпечно, найнебезпечніше місце на районі, найнебезпечніше місце в місті. Ось так. Бачите, поліція їде, тут контролює, тому що будь-який час можуть вискочити бандити напасти, забрати, забрати Гармін. О. Що там нагнав? Все, починається. Скажи, десь якось кусняні. я думаю, що на тісянка на Аполі освоєш. Да. Ще зрадно. Ех, ти не любиш рідної батьківщини. Ні. Ні. В країні вона найсмачніша, а тут в Україні позиція Мій конкурент пішов за камерою, зараз буде тут мішати, мішати. Буде батл, батл буде. На вулиці наша дня холодінка, така нормальна. Я сказав, що шапка рішає. Свіжає вітнераль сьогодні. в ноги. Ну, короче, на Бали, да, было шикарно, отдохнули, тогда был... Нет, снегу не было, я прям. Тут снег не было сейчас. О, привет! Добрый ранок, все, как? Все доброе? Чем вы съедали? Кашки, булочки, бананы. Так, я ничего не ела. Хочешь? Я не могу. Не-не-не, я просто мушу съедану заслужить. Ну вы раз так, давайте плавно. Фото сессия там. А як туди зайти? Некра. На сайба. Некра. Це те загра. Я те ручка. Нема ручки, тепер отак. Так хто не туди. Вліво, вліво справа. 6-2, здається, один. Надійте телефон. Yeah. Дякую. Дякую. Я віктимо на цих змаганнях в Васиксах, це найлегша серія. Найлегша модель. Буду завтра встановлювати рекорди. Швидко прибирай. Уважаєте сертифікацію? Так ОК Забрав стартовий номер урок, зараз забираю рюкзачок Ага, Оля вже зразу ти на розовий йшла, так? Що ти там таке маєш? Парового По рушників. А, рушників. Як ти здобула такий трофей? Коротше, там була б знаходила столистого пару така. Я її м'ячка била після пароля. Що там таке є? Ярема, ти теж виграв? Паперу трохи, ну покажи. Е -е, Будемо сьогодні віддихати. Білий брат понаступає. Лазати це буде напряг Ну, але віно, ну, красавчик, так високо вип... виліз Іван, же поліція я тебе чекає тут І що, ти б там вітер не здував на горі? Нормально здував Здував? Добре, добре, Пицца, Манджу, Пицца, Бекамера, Пицца, Милеріце, Хакума, Оля, що ти маєш в руках? Маєш існує. І що, добре ти їла чи ти не їла? Їла. І, їла? Да. і що, добре? Добре. Добре? Краще ніж в магазині? Бажаємо <рес> успіху! Удав! Я красачий, а? Юлія, давай, давай, давай! Денис, давай! Ярема! Ярема! Ярим. Es були на Expo, от Я Я всіх вітаю, я там трохи познімав вас. Ось вот вона! Медалька, ось вот вона! Красавчики, молодці! Іван, а ти рекорд зробив? Так, да, А ну скажи, скільки? Медалька 24,50. Ясно, а робив гравірування? Так, да, робив. Покажи, медальку. Так, медальку. Щоб все було оце, документально підтверджено. підтверджено. О, 1-1-4. Бакун. Все, крутяк. Я пользу пуль затащив, все класно